niin, Terve! Mä olen Sara Mäkäräinen, erityisasiantuntija Monimuotoiset perheet-verkostosta ja puhun perhenäkökulmasta ja monimuotoisista perheistä mediassa. Perhe on siinä mielessä kiinnostava, kiinnostava teema, eli meillä on, meillä on kaikilla ehkä jonkinlainen näkemys tai kosketus perheisiin ja perhesuhteisiin. Perhe on läsnä jollain tavalla meidän kaikkien elämässä. Perheet ovat myös todella monimuotoisia ja jo tähän kuvan porukkaan kuuluu yli kolmasosa suomalaisista lapsiperheistä ja siihen noin tahatonta lapsettomuutta kokeneet. Kokeneet sitten päälle, joita on noin joka viides, viides suomalainen lasta toivoma. Tämä tapa niin kun lähestyä monimuotoisuutta on nyt vain yksi, pitää tässä vaiheessa jo sanoa, eli, eli tämä porukka perustuu siihen, että meidän monimuotoiset perheet verkostossa on kymmenen perhejärjestöä, jotka edustavat näitä perheporukoita. Eli monimuotoisuutta on myös paljon muunlaista, mutta nämä, nämä mun esittämät pointit pätevät pätee moneen muuhunkin tilanteeseen. Perheiden monimuotoisuus on ollut oikeastaan aina, että se ei ole mitenkään uusi ilmiö, mutta se mikä on uutta, niin on, että me ollaan jollain tapaa niin kuin yhteiskunnassa valmiimpia, valmiimpia tunnistamaan. Ää, näitä tilanteita ja vastaan myös perheiden erityistarpeisiin. Ja tämä näkyy esimerkiksi lainsäädännössä. Ää, hyvin vahvasti meillä on tullut ää, ei ainoastaan tasa-arvoista vaan myös monenlaisia parannuksia, muun muassa äitiyslakiin, lapsenhuolto- ja tapaamisoikeuslakiin ja niin edespäin, perhevapaisiin. Ja, ja esimerkkejä on vaikka kuin paljon. Lisäksi palveluissa, perhepalveluissa ää, ja esimerkiksi työelämässä tunnistetaan näitä erilaisia perhetilanteita. Paljon, paljon paremmin nykyisin. Ää, tässä on tällainen positiivinen henki nyt tässä mun esityksessä. Ää, ja sama pätee mediaan. Kuvasta on monipuolisempaa, ja, ja mikä on tosi tärkeää, niin niitä samastumiskohteita alkaa olla vähän enemmän tarjolla. Tässä on nyt muutamia esimerkkejä, mitä. Tosi, tosi tosi nopealla googlaamisella ikään kuin äh, löytyy. Eli, eli siellä on monenlaisia eri esimerkkejä siitä perheiden monimuotoisuudesta. Äh, myös jo ihan niin kuin kiitettävästi tällaisia ikään kuin jo tabuaiheita, esimerkiksi tuossa ja työn yhdistämisen kysymyksistä, äh, isien asemasta, miehet ja perheet ylipäätään, äh, menetyksestä, äh, isien surusta, eli monikerroksellista monimuotoisuutta osata jo lähestyä. Tuossa on myös ää, sijaisvanhemmista, ää, sijaisperheistä, perhehoidosta, eri näkökulmista. Ää, myös niin kuin näkyy aika lailla eri tavalla sille, että ää, raportoidaan esimerkiksi tutkimustuloksia, mutta sitten on myös tällaisia naisten vinkkilistauksia, ikään kuin, että miten vi viisi uusperheen tavallisinta ongelmaa ja, ja miten siitä päästään eteenpäin ja näin edespäin. Eli tämä on niin kuin positiivista kehitystä, että se monimuotoisuus kyllä ää, tietyllä tapaa näkyy. No tässä on muutamia vinkkejä mitä mä keräsin ja näistä varmaan osa onkin aika tuttuja teille, mutta hyvä muistutus. Eli, eli aina, kun, aina kun on kyse perheestä ja vaikka haastateltava kertoo, kertoo omasta perheestään, niin on tärkeää antaa ihmisen itse määritellä se. Eli, eli hyvän nyrkkisääntö on se, että jos lä lähdetään ihmisen perhetilannetta ulkoapäin määrittelemään, niin mennään aika todennäköisesti metsään. Äh, Oletuksien välttäminen on, on tässäkin tematiikassa hirvittävän tärkeä ja yksi, yksi väylä siihen on, on, on kielenkäyttö ja inklusiivinen kieli, eli miten me puhutaan sekä niissä kohtaamistilanteissa, kun jolla jollain juttukeikalla, kun siinä painetussa tekstissä, tai, tai ylipäätään vaikka ää, mediahaastatteluissa, video, videoissa ja näin edespäin. Eli puhutaanko vaikka vanhemmuuksista ää, vai isistä ja äideistä ja, ja tätä tätä rataan. Sitten on tosi tärkeää muistaa, eli, eli myös nämä perheporukat, niin kukaan ei ikään kuin ää, anna siitä koko kuvaa siitä sisäisestä monimuotoisuudesta, eli kukaan ei edusta koko porukkaa, vaikka uusperhe tai naisparit tai näin edespäin. No sitten pari tosi tärkeää juttua, eli joissa ehkä sit on enemmän mielestä tekemistä vielä tässä vaiheessa, eli, eli se moni, moninaisuuden olisi hyvä antaa näkyä myös niissä jutuissa ää, ja tarinoissa ja uutisissa ja kertomuksissa, jotka ei nimenomaisesti käsittele moninaisuutta. Mennään tähän kohta enemmän. Myös ehkä toinen tärkeä pointti on toi, että joka kerta kun esimerkiksi no oikeastaan minkä aiheen kanssa ollaankin tekemisissä, niin on tosi tärkeää pysähtyä pohtimaan sitä, että vahvistaako se juttu jollain tapaa stereotypioita, miten sitä voisi sitä Aihetta lähestyä ehkä silleen, että se ei vahvistaisi niitä stereotypioita, mutta sitten mä ymmärrän tämän, että, että, että siihen liittyy myös, tämä, että miten kertoo vaikeista aiheista. Ja tästä yksi, yksi klassinen esimerkki on tämä. Yksinhuoltaja perheet yhden vanhemman perheet. Eli, eli miten Miten me ratkaistaan se on, näihin ei ole mitenkään yksinkertaisia välttämät vastauksia, eli miten me ää, vältetään se, että me ruokitaan tällaista stereotypia vaikka niin sankari yksinhuoltaja vanhemmasta tai, tai uhri yksinhuoltaja vanhemmasta. Mutta sitten toisaalta on tosi tärkeää tiedostaa, että meillä on vaikka yhden vanhemman perheillä on korostunutta työttömyyttä, siellä on, yhden, jos on kotitaloudessa vain yksi ansaitseva vanhempi, niin siellä on ää, kahden vanhemman perheitä todennäköisemmin esimerkiksi taloudellisia haasteita. Siellä on ja perheyhteensovittamisen haasteita, jotka on ihan oman, omanlaisia, ja näistä pitäisi pystyä jollain tapaa kertomaan ää, ja niistä puhumaan. No, sitten tämä toinen, toinen kuva tässä slaidissa niin on mun suuresti rakastamastani Politiikkaradiosta. Ja, ja oli niin kuin erinomainen haastattelu siellä jälleen kerran Anselinnistä, joka siis on ää, Pamia johtanut 17 vuotta, ja sieltä nyt sitten jäänyt pois. Ja, ja oli siis Alle Olen todella, että oli erinomainen haastattelu, mutta lopussa siinä sitten keskusteltiin Anseliinin lapsettomuudesta. Ja, tuota, ja hyvä keskustelu olikin, se on sellainen niin kuin, ikään kuin ehkä tietyllä tapaa edelleen vähän tabuaihe, josta on, on syytä keskustella, keskustella, mutta jäin miettimään, että olisiko 17 vuotta ammattiliittoa johtaneelta mieheltä kysytty hänen lapsettomuudestaan. Ja siitä, miten tämä työn ja perheen yhteensovittaminen on tässä tapauksessa onnistunut. Eli, eli rohkaisen suuresti keskustelemaan tästä aiheesta, mutta myös juuri jälleen myös miesten kanssa, koska se, se jos joku on tabuaihe, miesten lapsettomuus ja lapsettomuuden kokemukset. Tässä on muutama esimerkki tästä, kun sanoin tästä, että. Ää, monimuotoisuuden ää, soisi antaa näkyvän myös niissä jutuissa, joissa sitä ei nimenomaisesti käsitellä. Niin tässä on pari hyvää esimerkkiä, missä näin on tehty. Eli tuo ylempi, ylempi ää, juttu oli vuokralaasumisesta ja asunnon ostamisesta. Ja siinä nyt sattui olemaan tällainen miespari. Tuossa alempana on ää, meidän perhelehden imetystä koskeva juttu, jossa oli sitten tällainen somalitaustainen perhe. Ja siitä ei niin kuin ikään kuin tehty numeroa, vaan tällä just monipuolistetaan sitä kuvastoa. Näitä ei ihan niin helposti löydäkään. No sitten se, mikä, minkä toisin, toisin tässä vielä esiin, eli, eli se ikään kuin yksi näkökulma, mitä on, on syytä pohtia aina, kun näiden asioiden kanssa on tekemisissä, on se, että me tosiaan Nähdään se, että se perheiden oma ääni on tärkeä. Ihmisten oma ääni on tosi tärkeää saada kuuluviin. Ja varsinkin heidän kohdalla, jotka ei ehkä sitä ääntä niin helposti muuten saa kuuluviin tässä yhteiskunnassa. Mutta me ei voida niin kuin ikään kuin sysätä sitä vastuuta ja niin velvollisuutta sivistää, kouluttaa, tiedottaa muita ihmisiä niille, jotka ehkä jo valmiiksi elää vaikka tosi kuormittavassa elämäntilanteessa jonkun läheisen menetyksen takia, tai jo kokee arjessaan syrjintää näitä mikroaggressioita tai ihan vaan ohitetuksi tulemisen kokemuksia jatkuvasti. Eli, eli se on hyvä tiedostaa. Ja, ja toki niin kuin, meillekin tulee paljon haastattelupyyntöjä, esimerkiksi, että tarvitettaisiin tällainen ja tällainen perhe, Ää, mutta et, et aina se ei ole ikään kuin meillekään eettisesti mahdollista kuormittaa näitä perheitä näillä jatkuilla haastattelupyynnöillä. Tässä on niin kuin hankala dilemma. Ää, mutta tässä kohtaa mä ehkä rohkaisisin nostamaan näitä aiheita esille ja haastaa keskusteluun myös muita tai kaikkia. Eli mikä tahansa aihe, aihe tai ikään kuin tilaisuus on kyseessä, niin voi olla niin mahdollista nostaa näitä esimerkiksi syrjinnän tai ohitetuksi tulemiseen tai normeihin ja stereotypioihin liittyviä ikään kuin teemoja. Kuten tuossa aiemmin sanoin, niin perhe on myös sellainen, mikä niin monesti läpileikkaa monia monia asioita, eikä vaan sitä ikään kuin perhetematiikkaa. Ja tämä on ehkä se mun viimeinen pointti oikeastaan, eli, eli, eli meilläkin on niin aika niinku siinä aiemmassa släidissä, jossa oli paljon niitä perhe, perhetemaattisia otsikoita, ne on tosi hyviä, mutta ehkä vielä, vielä mahtavampaa olisi nähdä, että miten se perhe ja perhesuhteet ja se monimuotoisuus näkyisi myös niin muissa aiheissa. On, no yksi hyvä esimerkki on tämä korona. korona tilanne, Koronakriisi, eli siinä ikään kuin se aihe ei ollut perhe, se ei ollut siellä Hesarin perhetoimituksen piirissä, missä, missä niitä juttuja tehtiin, vaan, vaan et, et se oli, kyse oli koronasta, mutta sitä katsottiin perheiden näkökulmasta. Ja tämä on tosi hyvä tapa, koska myös me tiedetään, että tällaisilla niin perheaiheisilla jutuilla, perhelehdillä, perhemedioilla niin on aika sukupuolittunut yleisö. Eli on myös tosi tärkeää, että me saataisiin tätäkin tematiikkaa jotenkin vähän läpileikkaavammin ehkä myös sinne uutisiin, talousuutisiin ää, ja näin edespäin, jolloin me voidaan niin kuin ikään kuin ehkä tavoittaa myös uusia yleisöjä ja monipuolistaa sitä kuvastoa ihan kaikille, eikä vaan niille, jotka on jo lähtökohtaisesti kiinnostuneet näistä asioista. Eli Kannustan tosi vahvasti ikään kuin haastamaan ja, ja, ja tässäkin on niin kuin tosi vahvasti näkyvillä se, millainen niin kuin ikään kuin valta ja vastuu toimittajalla voi olla ja toisaalta mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin kysymällä oikeat kysymyksiä. Kiitos.